الاخت تسال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه والحديث روى الامام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار. بلغوا عني ولو ايه. المراد بانه لن ننال شرف الانتساب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان بلغنا عنه دينه. قال الله تعالى لنبينا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يكون الرجل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 ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون يعني أنصار وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون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 ولو آية تخفيف يبقى أنت ربنا من عليك تحفظين الآن كم آية من القرآن كم جزء من القرآن إن أردت أن تنال شرف الانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلغي ما علمه الله عز وجل لك لأخواتك لبناتك لزميلاتك لجاراتك بلغي عن الله تعالى وبلغي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلمي أن الرسول قد دعا لمن بلغ عنه دعا لمن بلغ عن بنظاره الوجه يعني عاوز سبحان الله كل من يبلغ عن الله وعن رسوله حتما ان كان من الصادقين ترى في وجهه نظاره اسال الله ان يجعلنا واياكم جميعا من اهل هذا الفضل نضر الله امرا نظر الله مرأا سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع والحديث روى الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبقى بلغه ده تكليف من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبلغ كل مسلم ما من الله عليه من علم أن تبلغ كل مسلمة ما منّ الله بها عليها من علم، بلغي لابنتك، لجارتك، لأمك، لأختك، لزميلتك، لجارتك، لصاحبتك، المهم أن تنقل ما منّ الله به عليك من هذا النور، لم تنل الأمة شرف الريادة وشرف المكانة وشرف الخيرية في كل الأمم إلا بالبلاغ عن الله، إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق الإيمان بالله، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما نالت الأمة هذه الخيرية لسواد عيونها بل لبلاغها عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمراد أخت الكريمة الفاضلة أن نبلغ عن الله عز وجل بأقوالنا وأخلاقنا وأفعالنا وأعمالنا وسلوكياتنا أن نبلغ لأنه لا يمكن على الإطلاق أن نبلغ بألسنتنا وأن تكذب أفعالنا أقوالنا هذا لا يكون بلاغاً بل ربما يكون عقبه في طريق البلاغي بل ربما يكون عقبه في طريق هدايه الخلق للحق اقصد ذات الدلاله لان يعني اذا راى الناس اقوالنا جميله اذا سمع الناس منا الاقوال الجميله ثم راوا افعالنا تنقض هذه الاقوال سيصاب الناس بمحنه قاسيه وبفتنه مزلزله ولذلك اذا خالف القول العمل بذرت بذور النفاق في القلوب اذا البلاغ يكون بالكلمه والبلاغ يكون بالسلوك ويكون بالعمل ويكون بالاخلاق بل انا اقول انتشر الاسلام في كثير من ديار من من اماكن الارض بالأخلاق بالصدق بالمعاملة الحسنة الكريمة يعني نشر تجار المسلمين الإسلام في كثير من بقاع الأرض بصدقهم وأمانتهم بصدقهم وأمانتهم يعني كان الناس يرون أخلاقهم يرون أمانتهم يرون صدقهم يرون عفتهم فيسأل الناس عن هؤلاء من أي كوكب نزلوا ومن هؤلاء الذين تخلقون بهذه الأخلاق الكريمة فينقصنا الآن أن نحول الأقوال الكثيرة التي نقولها إلى أفعال وإلى أخلاق حميدة وإلى سلوكيات فاضلة الأمة الآن لا تحتاج إلا لهذا بعد تصحيح الاعتقاد تحتاج إلى تقويم الأخلاق إلى تقويم الأخلاق فالبلاغ يكون بالكلمة الجميلة الرقيقة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعوضة الحسنة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك ثم يكون البلاغ أيضا بالأخلاق ويكون أيضا بالسلوك يعني قد لا استطيع المسلم أن يبلغ بلسانه لأنه لا يحفظ آيات قرآنية كريمة ولا يحفظ الأحاديث النبوات الصحيحة فأقول هذا ينتفي في حقه البلاغ لا لا ينتفي بل يجب عليه أن يبلغ لدين الله تبارك وتعالى بماذا بماله إن كان من أهل المال ينفق على أي باب من أبواب الدعوة وعلى أي باب من أبواب الخير ينفق على طالب علم من الطلاب ينفق على رجل ممن تفرغوا لتحفظ أولاد المسلمين القرآن ينفق على عالم من العلماء ليفرغه للبلاغ وللدعوة عن الله تبارك وتعالى ينفق على فضائية من الفضائيات التي تتبنى نشر الخير ونشر الحق ونشر السنة المهم إن كان من أهل المال وهو لا يقدر أن يبلغ بلسانه فليبلغ بماله وإلا لا يمكن على الإطلاق أن تقوم للدعوة قائمة إلا بإنفاق أهل الفضل وبإنفاق وجود أهل الجود طيب إن كان فقيرا لا يملك المال وإن كان ليس عالما لا يملك البلاغة بلسانه ليبلغ أيضا بماذا؟ ليبلغ بالشهادة العملية لدين الله بأخلاقه بسلوكه بحرصه على الخير بفعله للخير لو رآه الناس مثالا للصدق ومثالا للامانه فهذه صوره من اشرق وانصع صور البلاغ والدعوه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم